Imádkozzunk, tesvére! Méltő vagy tanjuk hogy magasztalunk téged, és dicséjtsünk azért, mert egy kedves ünnepet ünnepelhetünk, és az azért, mert te elküldted a te fiadat, hogy váltságot szerezzen ami számunkra. Nélkül ez az ünnep értelmetlen. De köszönjük, hogy őt elküldted, megszerezt a váltságot, gyermekeid lehetünk, és ezért kívánunk és szeretnénk téged de majd előttem magasztalni, szeretnénk neked hódolni, szeretnénk Jézus Krisztusért, hálát adni. Fogad a hálát, Istenünk. Amen. Amen. Énekeljük a 252-es számú éneket. <tos> Majd előtt mai ima orrára kressük meg a kijelölt igeszek azt, amit megtalálom kiírva a Róma belelkezét levél, 6. részének, a 23. versében. Róma belelkezét levél, 6. rész, 23. verse a következőképpen hangzik. Mert a bűn szolgja halál, az Isten kegyelmé a pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Üdökezet foglaljon helyet. Majd reggel, mai imórán arra vagyunk felkérve, adjunk hálát a Krisztusban megjelent kegyelmi ajándékért. Karácsony van és karácsonykor ugye megszoktuk lenni egymást ajándékkal, csomaggal, és ezt tette maga Isten is egy olyandékot, egy csomagot adott ennek a világnak. És ez a csomag, ha kinyitjuk, sok mindent rejthet magában. Én csak négy dolgot jegyeztem fel, hogy mit, jel, mit rejtett magába Isten kegyelmi olyandéka. Biztos, hogy van sokkal több, de én feljegyeztem, hogy ez a kegyelmi ajándék először is kegyelmet rejt magában. Aztán szeretetet benne rejlik, Bűnénk bocsánata az ő vére által és az örök élet. Először is kegyelmet rejt ez a csomag, ez az ajándék magában. A Róma belekezét 3. levél, 23. 24. vers azt mondja, mert mindjárt védkeztek és sürkölködnek az Isten dicsősége nélkül, van, ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Az így ar ar arról tesz bizonyságot, hogy mindjárt védkeztünk, hisz úgy születtünk, bűnben melegedett minket ami anyánk, bűnben születtünk, védkesek vagyunk, kegyelemre útaltak vagyunk. <kül> Talán többször elhangzott az a példa, amikor az egyik börtönben, ülő raphoz, többször bemegy egy pap, vitte Isten ígéjét, szabadulást hirdesen neki lelkileg, és ő ezt mindig elutasította. Nem akart halani Isten ígéről, sőt. Utólag már a papot sem akarta látni. Nem látta szívesen. És egyik alkalommal újból ez történik. Megy a pap, viszi a Bibliáját, és megy ez a rapoz És a Bibliában mond valami. Egy megkegyelmező levél. De ez a rab nem akar tudni sem a papról, és nem tudja azt, hogy most ez a Pap, mit hisz az ő számára? Nem akar hallani. És itt volt az ő veszte. Nem azért kározott el, mert bűnös volt, mert védkezett, hanem azért, mert nem fogadta el a kegyelmet. Ez a pap vitte a kormányzótól a kegyelmi rendeletet. És ezt tette maga Jézus Krisztus is, úgy, mint főpap, Istentől eljött, és kegyelmet adott, kegyelmet hirdetett neked és nekem. A Róma 8.32-ben azt olvassuk, hogy csak vele együtt, csak vele együtt adott nekünk mindent az Atya, Jézus Krisztussal együtt. Sokan szeretnének kegyelmet, sokan szeretnének örök életet, de Jézus Krisztus nélkül. Azonban ez nem működik, az Atya csak Jézus Krisztusban adott nekünk mindent. Aztán ebbe a csomagba benne rejlik és rejtezik Isten szeretete. A János különöséges első levén 4. rész 9. vers azt mondja: Azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretete bennünk, hogy az ő fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Majd a nagyon jó ismert, Igai vers, ami a János 3.16-ban van, mindannyian ismerjük, és láthatjuk Isten szeretetét bennünk. <kül> Aztán ebbe a kegyelme ajándékba benne van bűnénk bocsánata, His ez a fő célja a megváltásunknak, hogy bűneinket Isten megbocsássa Jézus Krisztusban az ő vére által. A zsidókozít levél 9. és 13. és 14. vers azt mondja, mert ha bakoknak és bikáknak vére meg a teén hanva a tisztáltankra a hintetvény a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki törökkivaló lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul Istennek megtisztítja a ti lelkiismereteket, a holcselekedettektől, hogy szolgáltak az élő Istennek. Szóval a Zsoltárak könyvőben szállt szalmaik részében olvastatunk arról, hogy áldja én lelkem az Urat, és felsorolja, hogy miért. És ott arról is van szó, hogy mert elvet a mi védkeinket. Nem csak, hogy megbocsátja, megbocsátja azt, elveti és nem emlékszik meg róla. És nem utolsó sorban ebben az ajándékban benne van az örök életünk. Ha elfogadtok Jézus Krisztust, akkor vele együtt örök életünk van. És ezt az örök életet Jézus Krisztus nekünk akarja adni. Méltó a mi mennyi atyánk, hogy adjunk hálát ezért az ajándékért. És ha valóban a miénk ez az ajándék, akkor most szívből, Hálát tudunk adni, és tegyük ezt most a férfétes érekkel a középső részről. A legdrágább ajándékért, az Úr Jézus Krisztusért, a teljes azért, aki emberélek, azért, hogy még bűnös emberek, és ő által, a testi a menetes hit által, hogy elfogadtuk ezt a Köszönöm, hogy én is elfogadhattam, és általában én is a tegerőket lehetek. Szívem az Uram, hogy az miatt van érjem életemet, a mindenneki életben, a szürke hétköznapokban is. Adj látásség meg életemem, hogy a tiéd vagyok, és a dicsődés, a te az életünkben. Ámen. Uram, hálat adok a te igényét. Kérlek, Uram, hagyd az nekem, ami kedves neked, és vezethetsz a keskenünk tovább. Mm. Mm. Mm. Mm. Szívemben hálóan áll, Úr Jézus, hogy Te vagy számomra a legdrágabb ajándék, amit már főzöm megjelentem, és köszönöm, hogy ebben a legdrágább ajándék volt, Szeretném, hogyha mind jobban annál életemben, mind jobban a Krisztus életéből, életemből, én távol magam is életemből látom, hogy sokszor nem ez nyilvánulni, mert hanem sem a szentetel által, tudja mind jobban is a földektől, az emberi természetet megölde, hogy nap, nap, és mind jobban hasonlít, mint behozát, látszólag életében, életében, hogy fejében, életében, Köszönöm, drágom Úr hogy megszülettél, hogy eljöttél, én éltem és mindenki árdalak és fogattalak előtt. Vágyom az útaidat járni ebben az életben is. Köszönöm, Jó Atyám neked. Amen. amen. Én is kicsődtem szent nevetet, mennyi deszatjám. Szívemben állod azért Jézusvár kegyelemért, amen. Végzesítettek az életemet, bűnös emberét, Uram, hogy megajándékoztál, gyakran bűnös tesszakokon, örök életten, kegyelemhez, ez, a bűn Azért imádkozunk, Uram, hogy ezt a drája szedjáló lehetőséget ne szalassza meg, Uram. mert ezt az ajándékot minden nap élvezem, Uram, és élek úgy minden napi életben, hogy inkor az ticsőségetben lehessek. Köszönöm, hogy megválkozzunk a ticsőségét, Istenem. Amen. Toda szeretetet, az testvéreimnek, most az adott az igazi nagy kegyelmet, ami aki hogy a mint gyermek, is, aki őszintén hozzájött, és kérte őt, az beköltődött a szülébe, segítsébe, satyámú valóban. Mindjárt elfogadjuk őt, és tudjunk őt hívvőt szeretni, és igazán szolgálni őt, itt elfogadni, és magunkával tenni, ők örökké Hálát adok én is, Úr Jézus, Krisztusért, a megsületet, szóval aki hozta a fegyelmet, mert részesít. Arra kérek, hogy, hogy továbbra is légy velem, ahol a kellelemmel tudjam élni, mindennapi életem, neked tetsző életem. hogy egy nagy kedves előtt, hogy a mindennapi életem, a kellelemmel tudjam a dícsémet és magasztalni örökké álmom. Méltó, hogy jó, hogy a háladásra és a magasztalásra a legtöbb időn, és akkor, amikor drám figyelmes lesz a tégéddel, hogy. Milyen áldót kaptunk tőled tudom az Úrdius Krisztust, amely legdrágább ajándék, és a mi mindegében bennünket, és adsz erőt, hogy végezhessük a reangvígat feladatot. Ezért is hálán az ilyenben legtöbb és ajándék. Te vagy Úrdius, segíts ezért, hálát neked a mindennek Hálát adok én is neked, drága jótjám, a Krisztusban, Úrdius Krisztusban, hát ott megváltom hogy megjelen kegyerni ajándékért kiszkegyelemből tartatok meg hitáltal, és ez nem tőlem van, és nem az én cselekedeteim tulajtesztében vagy más formában, hanem a te szereteted jól voltod, kegyelmedből az életem, hogy érettünk te a fiadat, segíts ezért háladással szolgálni, éni, neked tetsző életet Amen. Amen. Amen. Amen. Szívemben is hála van irántad mennyi, atyám, ezen a reggel a kimondhatatlan ajándékért. Az Úr Jézus Krisztusért, akit elküldtél és eljött azért, hogy megkeressen és megváltson a bűnből, megszabadítson. Könnyögök hozzád, Uram, hogy áld meg életemet, hogy a kegyelem ne legyen hiába való az én életemben, hanem megragadjam azt és éljek azáltal. Minden körülmények között ragaszkodjak hozzá és mindig hárvák legyen a szívem azért, amit tettél, érettem a te fiatban, az úgy értettünk. Ámen. Ámen. Amen. Ámen. magasztalom Ámen. Ámen. a Ámen. Ámen. az Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. azért, hogy megváltson, hogy Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. Hálát adok neked a kegyelmi ajándékét. Köszönöm, hogy nem kell bűnben élni. Odaszállom életemet neked. Segíts azért, hogy minden nap szememre őt tartjam ezt a rága kegyelmet. Amen. Amen. Amen. Néked, a nagyjelen, rága új Jézus, lelkeznek változója. És főnöm, hogy nem nézhet nem azt a sok hibát, sok rétket. Ő jött egy ingyen kegyelemből, hajándéka hatálméken, kérlek tégedet, <tos> segíts meg, megakadni tégedet. Ma még az úton vagyok, kérlek ötter ítéletben, bejárt kapatkozni az, életbe, az örök életben. Azt mondottad, hogy a pénz volt, a Isten kérdelem, mert még örök élet, akik hírnerek lő benne. Szepenet. Ezen bizonyságot tehetek, teljes hívő, semmikébb utalhatnék az életben, azért, hogy életben jötték, és mindent megtettél azért, hogy az életem a legboldogabb, a legrendebb helykedjön. Ezért adok hálás a valakiben, fogadhálámotok ő szemében. Ámen. Ámen. Ámen. Amen. Ámen. Ámen. Köszönöm hogy ezek a a ezek a és ez tényleg a legnagyobb, a tekintetem a az emberek, az emberek a dolgok, az a dolgok, ahol az emberek van az a hogy az emberek a dolgok, ahol az emberek a dolgok, ahol az az ajándéka, az én gondolatom, az én indulatom, az én cselekedeteim. Amen. Amen. Amen. Uram, szívemben is hálom, hogy engem is kimentettél a bűnkoló, a bűnhátkából, bűn bűn szabadságot adtál, kegyermet adtál. Köszönöm, hogy a, a testnek ad a vágyam, hogy segíts ebben diadalmaskodni, napunként naponként hozzádragokkodni, és téged magasztalni szünterem. Amen. Amen. A te kegyelmedért adok állat, aki sokszor védkeztem, mint követtem el, és emiatt halára lettem ítélve. Tudom Uram, meg is érdemeltem volna, de a te kegyelmedben récesítettél Jézus Krisztus által, amit köszönök neked Uram, és hálát adok érettel. Szeretném, Uram, örök életemben is dicsőtelhet a te ezért a kegyelemért. Amen. Amen. Áldom hogy dicsőtelhet nevedet, a kegyelemért, a az Úr Jézus Kriszti, és az ő neked, nagyon és mindenkor cselekedjem azt, ami kedves Amen. Még utóval, vagy te dicső királyom, minden hódolatra, minden magasztalásra, arra, hogy hát ilyenkor egy nap megajándékoztad a világot önmagaddal, a legdrágábbal. A legdrágább, amit kaphattunk, miértünk, a miértünkért. Holom, le én is azért, hogy engem is megváltoztál a bűnösök közül, kegyelmet adtál Uram, és megkaptam azt, amit nem érdemeltem, a kegyelmet. A bűnbocsánatot, ahol ott érdemeltem volna a halált, az örök kározatot. Dicsőjtlek azért, hogy a Te kegyelmed ma is tartom, szeretném odaszámni életemet, gondolatomat, viselkedésemet és úgy hogy Te elvárod ezt tőlem másoknak megmentésére és a Te nagy neve Amen. Amen. Amen. Amen. Háladással kicsőjtlek, mennyi van, hogy nem a bűn fizettéléken, fizettél hanem kegyelmi átékút kaptam, bűneim, bocsánatot, üdvösséget, örök életet, hálát kéte, lukétek. Segíts, méltóképpen járjak el szemben csendben, békességben, irántadoló hűségben, megbecsülve a kegyelmet, és mindinkább beméljünk a kegyelmetben vele közösségben, éljem hátra, övénynakjaimban. Amen. Amen. Amen. A Krisztusban megjárnak a kegyelme ajándékért, köszönöm, hogy a kegyelme ajándék az Úr Jézus Krisztusban van a török élet, Vágyok úgy élni, hogy elmélkessen. Amen. én is mennyi Atyám, kimutatom hogy és az Úr Jézus Krisztusért, aki által örök életet a és úgy élni és járni, hogy egykor vele a dicsőségben, Amen. Amen. Énekeljük a, a 74-es száma éneket. Az Úr legyen áldott, nagy dolgokat tett. Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek, az Úr Jézus Krisztus születésének, a Földre jöttének ünnepét. Boldog az, az ember, aki megtérve az Úr Jézushoz ünnep lesz ezt az ünnepet. És boldig is lesz, addig még elvisze az Úr Jézus magával. A felolvasott drága igényben, hogy lefordítsuk, hogy megértsük minden nyelven, hogy megértsük mi is, arról van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus nélkül nem mehetünk a mennyországba. Csak kegyelemből és hitáltal van az üdvösség, és ez Istentől van. Ez nem a mi ügyességünkből, ami mi jóságunkból, lehetünk azért jók is, mert jók is lehetünk, úgy tanít a Biblia minnyájunkat, de nem azért üdvözülünk. Az üdvösség azért van, kegyelemből és hitáltal, hogy akik befogadják az Úr Jézus Krisztust a szívükben, és úgy élnek, úgy járnak a mindennapi életben, hogy tudjanak élni és járni a mindennapjaikban, és a Jóisten az ő kegyelme által, az Úr Jézus megdicsőülhet a mi életünkben így az ő kegyelme által. Az örök élet ajándék ami Urunk Jézus Krisztusban. Most hogyha mi ezt az ajándékot elfogadtuk, meggondolkozhatunk azon, hogy igen, elfogadtuk, vagy nem. Mert amint említettem az előbb, hogy az boldog ember, aki ezt az ajándékot elfogadta, és magáéval tette hitáltal. Hogy egyszer meg kell halni, az azért van, mert a mi ősszüleink De nem úgy halunk meg, hogyha az Úrban vagyunk, mint aki nincs az Úrban. Meglászik az életünkön, hogy nyugtalanok vagyunk, hogy vagy nem vagyunk nyugtalanok, mikor bekövetkezik a halál. Mert a halál be fog következni minnyájunknak az életében, vagy előbb vagy utó. Problémák, nehézség, betegség. Bekövetkezik az embernek az életében. Ez is vagy előbb, vagy utó. De bekövetkezik. És aki nem követke, akinek nem következik be, az úr áldja meg! Azt mondta egyszer veresernő testvér, én egy 80 kiló zsákot felemelek, kinyújtott karral oldalra kinyújtott karral, de aki többet emel fel, az Úr Jézus áldja meg. Úgy Úgyhogy a Jóisten az ő kegyelméből azt szeretné, hogy mi üdvösséget kapjunk, és kaptunk az ő kegyelme által. És értékeljük ezt az üdvösséget. Értékeljük ezt a kegyelmet, amit a Jóisten adott, ingyen adta. Ingyen volt, de nem, nem úgy, hogy nem került semmibe. Sokba került ez néki. Mert az ő észülő fiát feláldozta a kereszten. Becsüljük meg ezt az áldozatot, és úgy éljünk, úgy járjunk, hogy megbecsülve ezt az áldozatot, hálát adhatunk azért, hogy Krisztusban megjelent az idvezítő kegyelem minden embernek. Megjelent mi nekünk is. A Jostan az ő kegyelmébe azt szeretné, hogy így álljunk előbe, és adjunk hálát Krisztusban megjelent kegyelme ajándékról. most le fogunk borulni, és a nőtestvéreket kérem imádkozni. <tos> nem te Amen. a amit kaphatok naponként. Köszönöm, hogy a neked hogy nekem Úr Jézus, Köszönöm, hogy elfogadhattanak, kérlek segíts, hogy megmaradhassak a te kegyelmedben, és naponként úgy érestek, hogy figyelnek vagyok elket. Új Jézus az én szívem és kapnak, hogy oda sajándékért, égyes, amelyet hozzam, kősten legsüllek. tiszta és hűséges szívvel, adjál erők naponként kegyelmet. Amen. Istenem is áldalapot, a te nagyszeretet, a délpelet abba nekünk, attól a te eszült hiadat életünk, úgy úgy szeretném, hogy nagy értékelés, és itt válasz legyek az én, a kegyelmet, a rendékért. Amen. is Akkor hogy fogunk imádkozni, helyzet? emlékezzünk a a helyzet? Te jelenlétedben élhetünk. Köszönjük vagy, hogy a többi perceket is, amit itt töltünk, a te házadban áll meg, a te jelenléteddel köszönjük, hogy meghallgatsz az Úr Jézus nevében és érdemében. Amen! Énekeljük az 502-es számú éneket. Köszönjük Istenünk, hogy újból eljöhetünk, hogy találkozunk veled. És köszönjük Istenünk a legnagyobb ajándékot, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél erre a földre. Köszönjük a kegyelmet, ami ingyen van, és jöhetünk, és bárki kaphat ebből a kegyelemből, és bárki mehet a mennybe, bárkinek lehet örök élete, aki oda megy hozzád, mert az kegyelmet kap te tőled. Szeretnénk jönni ilyen szívvel most is, megalázni magunkat, Istenünk, te előtted, hallani a te ígédet, hallgatni a te ígédre, és az befogadni a mi szívünkbe. Amen. Amen. Istenek ígéret olvassuk Ézsajás prófét proféta könyvet 11. részéből. Ézsajás könyve 11. részéből az első verstől a tizedik versig olvasom Istennek igéjét. A Szent így van megírva. És származik egy vesszőszál isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke.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 és gyönyörködik a csecsopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a Mérges kígyó fajzata felett terjengeti kezét. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lesz a föld az úr ismeretével, mint a vizek a tengerd beborítják. És lesz a ma napon, hogy isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lesz, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőséges lesz. Amen. Isten áldásáért könyörgünk ezekre az igékre, és a mi együtt rezen ezen a délelőttön. Egy testvért és egy testvérnőt is kérek, hogy hangosan imádkozzon. Hálaadással a szívünkben hajlom meg előtted, mennyi, Atyánk, dicsőséget adok neked a kegyelemért, a szeretetért, az Úr Jézus Kisztusért, magasztalunk téged azért, hogy nem hagytál minket árvát, úr. Köszönjük, hogy kilevekedett a vesszőszál a gyökerekből, a gyökérből, és ez a te fiad, az Úr Jézus Kisztus. Köszönjük az megváltás munkát, amit elvégeztél benne és rajta keresztül. Hálátok a kérdete neked mennyi, atyánk. Könyökönk azért hozzád, hogy áld meg számukra ezt a délelőtt a következő órát. Könyökönk azért, hogy a szent lelked által közöld velünk igédet. Azt, hogy szüleink, szíveink megnyíljanak igéd hallgatására és annak befogadására, hogy éljünk azáltal a minden nap életben. Könyökönk azért is mennyi, atyánk, hogy ód meg bennünket attól, hogy Feledékeny hallgatói legyünk a Te hanem inkább megtartói. Köszönjük, hogy meghallgatt és megáldott bennünket ezen a délelőttön is. Amen. Amen. Köszönöm, Húr Jézus, hogy megjelent a jólítő kegyenem. Nékem is elhallgattam tárasszívem magattal a kétrejét. Szeretném, Uram, hogy ez a délelőtt is használják legyen Uram tanúságot, de arra, hogy légy lefogd tiainkat. Hála szíván magasztalak életé. Uram, köszönöm, hogy az emléksz, szívemben is élsz, de arra kélek Uram, hogy te méltal az egész közösségünket, Uram, hogy nekét hívőillettel éleszünk és mindenki fogadja lehetetni az Uram, mert nem fogja megvárni. Köszönöm, hogy ki vagy hozzám változtatni, hogy az életet állják, és szentelnek számos az útok, és uram, számosra, hadd, és számosra, hadd legyen, uram, nekünk a életben is, Hogy győzze életünkben életükben a bűnök, a kísérdőt, uram, hogy beledetőt éleszünk, és állasszunk Amen. Közösen énekelünk a 769-es számú énekből. <kül> Zengen örömmel énekünk, velünk van már az ige, azt követően a kijelentéseknek adunk helyet. Köszönjük karácsonyi ünneplésünket, másodnapján is. Testvéreink a körzetben is szolgálnak, imádkozunk érettük. Délután öt órai kezdettel vagyunk együtt. Ha van valakinek kielenteni valója, kérem szeretettel. Az ének szolgálatát kérjük, azt követően Pabbeni Ámin testvét hallgatjuk. Köszöntök újból mindenkit, és szeretném megosztani ezt a pár gondolatot, ami foglalkoztatott az igék alapján. Olvastunk egy olyan veszőszáról, aki Isaiból származik, Isai gyökeréből. És hogyha belenézünk ebbe a vonalba, ebbe a gyökérbe, ebbe a származásba, akkor látjuk azt, hogy Isainak a fia Dávid volt, és az egyetlen olyan király, akire Isten rá tudta mondani, hogy az ő szíve szerint járt, aki kedves volt, aki igazságosan ítélt. Dávid után rögtön az ő fia Salamon már elhajlott, és aztán jött Roboám és a többiek, Jeroboám, a királyság ketté vállott, és ugye uh, Júda még úgy, ahogy tartotta magát, volt egy-két király, aki helyreállította az Isteni imádatot, de Izrael népében nem volt olyan király, aki Isten előtt egyenességgel járt volna, csak Juda népében. És ahogy nézzük ezt a vonalat, mind egyre jobban süllyed. Jeroboámtól és maga Salamontól megkezdve, Lefele megy ez a vonal. Egy királyi vonal, aki uralkod, akinek uralkodni kéne, inkább mind jobban lefele süllyed. És amikor úgy tűnik, hogy minden elveszett, itt többet nincs igazság az országban, nincs, aki helyesen ítéljen, nincs, aki helyesen vezesse a népet, akkor Isten küld egy igazságos uralkodót, és úgy olvastuk, hogy egy veszőszál, nő ki onnan, sarjad egy veszőszál. Egy új hajtás, jön egy új király, onnan ahonnan úgy tűnik, hogy nem lesz többet igazság, nem lesz többet igazságos uralkodó, onnan kinő egy olyan személyiség, aki annyira igazságos, és annyira jó, és annyira szereti az embert, hogy meghal az emberért. Olvastuk azt is, hogy egy virágszál. Főleg a nők szeretik a virágot. Nem mondható ez rám minden fiúra. Én is sokszor kérdeztem édesanyámtól, hogy abban mi a szép. Mert soha virág nincs rajta, csak zöld. Hát ő is azt mondta, hogy neki nagyon tetszik, és talán a férfiak nem mindig értenek ezzel egyet. De Jézus Krisztusnak a személyisége vonzó, olyan, mint egy virág. Jézus Krisztus személyisége mikor megjelen, akkor nem durva, nem visszataszító. Az ember nem undorral néz rá, hogy ez ki, ezt honnan szalajztották. Jézus Krisztus személyisége vonzó az ember számára. Jézus Krisztus szava kedves. Mikor hozzászól az emberhez, akkor nem rákiabál, hanem kedvesen viselkedik az emberrel. Egy ilyen igazságos személyiség nőtt ki onnan, ahol már nem volt remény. Ezen az igazságos személyiségen, Istennek, egyszülött fián, az Új Jézus Krisztuson, megnyugodott az atyának, azaz Istennek a lelke. És ez a lélek bölcsességnek, értelemnek, tanácsnak, hatalomnak, ismeretnek és Isten félelmének a lelke. Azért, mert egy olyan személy volt, aki tetszett Isten előtt. Aki igazságban járt, aki Isten akaratát teljesítette. Úgy olvastuk, hogy nem a szem után ítélt. Nem a úgy ítélt, hogy ezt én jónak látom, és akkor azt mondom, hogy ez a helyes. Vagy én így hallottam, és így döntöm el, hogy ez a helyes. Nem ez szerint ítélt az Úr Jézus Krisztus, hanem úgy ítélt, mint aki tudja a részleteket, aki valójában, valójában tudja, hogy mi az igazság. És mikor az ember valójában tudja, hogy mi az igazság, akkor el lehet dönteni, hogy... Ki az igaz? És ki a hamis? Tehát nem szem szerint, saját gondolatai szerint ítélt, ahogy szoktuk mondani, ahogy esik úgy puffan, nem számít. Én úgy gondolom, hogy Istenek a lelke Jézus Krisztuson megnyugodott, és az, aki az Úr Jézus Krisztusé ugyanúgy megnyugszik Isten lelke, azon az emberen, aki olyan életet él, hogy azt tetszik Istennek, hogy Isten rá tud bólintani, és azt mondja, hogy igen, én erre az emberre tudom adni az áldásomat, mert látom azt, hogy követ engem. Látom azt, hogy akar, akarja az igazságot, akarja azt, amit én akarok. És Isten az olyan embere tudja adni az ő lelkének az áldását, oda tudja küldeni az ő lelkét, és meg tudja áldani azt az embert. És ez a lélek megtaníthat bennünket, hogy bölcsek legyünk. Megtaníthat bennünket, hogy értelmesek legyünk. És a kettő között különbség van, az egyik az ész, az értelem, a gondolkodás, és a bölcsesség, az különbözik, bölcsen viselkedni, vagy jól gondolkodni. Isten lelkem mind a kettőre képes, hogy megtanítsa nekünk. Képes tanácsnak a lelkét adni, hogy jó tanácsadók legyünk, képes hatalomnak a lelkét adni, és itt szeret az ember a legjobban ennek körül, mikor hatalmat kap, hatalomnak a lelkét. Ide szeretnék két dolgot mondani, hogy milyen hatalomra kerülni Jézus szerint. Milyen hatalmasnak lenni, milyen nagynak lenni. Ki az, aki nagy akar lenni, hogy kell viselkedjen? Az első dolog, hogy a legutolsó kell legyen. Ez az első szabály annak, hogyha valaki nagy akar lenni. Isten lelke, mikor valakit nagyjá akar tenni, ez az első szabály, hogy a legutolsó lesz. Megtanul bálni a sorba az utolsó helyre. A másik az, hogy megtanul szolgálni. Megtanulja azt, hogy szolgálja az embertársait. És mikor ezt valaki megtanulta, akkor Isten lelke megtanított arra, hogy nagy legyen. És Isten lelke megtanít ismeretre és Isten félelemre. Úgy gondolom, csak akkor járhatunk igazán az igazságban, ha féljük az Istent. Ha látjuk helyesen azt, hogy milyen hatalmas Isten, milyen nagy Isten, és félem az Istent. És ez nem azt jelenti, hogy rettegek, és meg sem merek moccanni, nem merek semmit tenni, hanem van egy egészséges Isten tudom azt, hogy ő ki, és távol tartom magam a bűncől. És mikor megjelenik ez a fiú, mikor megjelenik ez a veszőszál, mikor megjelenik ez a, a virág, aki kedves, úgy számol be a Máti 3.16, mikor megnyugszik Jézus Krisztus, megkeresztelkedik, és megnyugszik rajta Istenek a lelke. Azt mondja Isten, ez az én fiam, szerelmes fiam, őt hallgassátok. Mikor megjelenik ez a fiú, akkor lehet azt mondani, jó értelemben, hogy minden a fejetetejére borul. És ezt mondom, hogy jó értelembe kell érteni. Azért, mert minden megváltozik. Semmi sem nem lesz a régi. És a, ebben a történetben csak erről olvasunk. Érdekes az, hogy még az állatok viselkedése is megváltozik. Nem kell a farkasnak a finom báránypecsenye, sem a párducnak a kecske, sem a medvének a tehén, nem érdekel már senkit a gyilkolás, nem érdekel már senkit a bűn, de hát mi történik? Mi lett? Mi történt ezekkel az állatokkal? Jézus Krisztus jelenléte mindent megváltoztat. Jézus Krisztus földre jövetele mindent megváltoztatott. És az, aki hozzájön, az az ember, annak a gondolalkozás módja teljesen megváltozik. Teljesen új lesz. Lesz egy teljesen új ember. Ezért jött Jézus Krisztus, hogy mindent megváltoztasson. Hogy a bűnt eltörölje, hogy új életet adjon, hogy változást adjon az ember szívébe. Ezután összefér a fekete ember a fehérrel, és nem keresik, Egymás halálát, összefér a róma a fehérrel. Egy történetben, ami igaz volt, egy fiatal fiú, egy asszonynak meggyilkolta a férjét és az egyetlen egy fiát. Persze ezt a fiatal fiút elfogták, börtönbe zárták. És akkor, amikor kiengetzik a börtönből, ez az édesanyja, aki elvesztette a férjét és a fiát, elment, és ezt a gyilkos fiút örökbefogadta. És most evel a fiúval él, úgy, mint fia. És úgy veszi, mint kapta, a helyet, akit elveszített. Őszintén kérdezve, ki képes ilyenre? Ki csinál ilyet? Ki az, aki ezt hozza a világba? Mi történik itt? Ki az, aki még ilyenre képes? Nem csak az, aki Jézus Krisztushoz jön. Ez a nagy változás Jézus Krisztus istenségét bizonyítja. Az, hogy ő tényleg az ember üdvösségét akar, és az ember üdvösségét hozta el a világba. Ilyet senki más nem csinált azelőtt, és nem is fog. Mindenki azt hirdeti, hogy ha megütöttek, jól csap vissza. Ha megbántottak, akkor tessék visszaadni. Ha háborút indítottak, akkor üzenünk és visszaszólunk mi is. Ezt hirdeti a világ. Ilyen az ember. És bárhová megy az ember más valláshoz, ez visszhangzik, és ez jön vissza. Védd meg magad, tegyél magadért, harcolj a saját igazadért. De itt valami más történik, valami egészen új. És nem tudja az ember felfogni, hogy mi ez. Úgy gondolom, hogyha Krisztushoz jövünk, akkor megértjük ennek az egésznek a lényegét. Krisztus ezzel bizonyítja azt, hogy milyen jó szándékja van az emberrel. Üdvösséget akar az embernek. Nem ugyanaz hozza, mint más. Nem háborút hirdet nem gyűlöletet hirdet, hanem békességet olyat tesz az emberrel, hogy el tudja fogadni az ember azt, akire éveken át haragudott. Aki gyűlölt, akit megvetett, aki Krisztushoz jön, ezt meg tudja tanulni. És ilyenkor, mikor az ember ezt megteszi, akkor tud együtt lakni aval. Akit, akivel éveken át veszekedett, vagy rossz viszonyban volt, egészen megváltozik a gondolkodásmód, az ember szíve. És Jézus Krisztus ezért jött, hogy ezt megtegye velünk, megváltoztasson bennünket, új életet adjon. Jó volna, hogyha ezt megértenénk, és így közelednénk Istenhez, így közelednénk ehhez a királyhoz, ez az új hajtáshoz, ez az új királyhoz, aki egészen újat hozott. Aki a békességet akarja, a szeretetet, az emberrel a közösséget, és azt akar, hogy az emberek között közösség legyen, és szeretet uralkodjon. Kívánom, hogy ezt megértsük, így jöjjön Krisztushoz. Jó volna az, hogyha kívánnánk mi is ezt a békességet, akarnánk mi is, Békességben lenni, kibékülni azzal, akivel talán éveken át haragba voltunk, akire nem tudunk ránézni, mert Krisztus ezért jött. És hogyha én nem ilyen lelkülettel jövök, akkor célt téveztek. Legyen az Isten lelkének az áldása rajtunk, őrizzen meg bennünket, és vezessen ezekre a gondolatokra. Amen. A 346-os éneket énekeljük. Jessének törzsökéből sarjadt egy drága ág. Jeruzsálemnek szennak hérítő aló szabadulását meghirdető profécia után itt a mesiás fejedelemről beszél a próféta. Ezékiásnak békességes kormányzása volt, aki előképe volt ilyenképpen a mesiásnak is. És sokan visszatértek még a tíz törzsből is velük együtt ünnepelni Jeruzsálemben a húsvét ünnepét. A kilencedik részben szó volt róla, hogy beszél egy gyermekről, aki születni fog, egy fiúról, aki adatni fog, akinek várán lesz az uralom. Róla beszélt Jákób is, amikor a siló eljöveteléről profétált az ő énekében. Azt olvassuk, hogy a származása jesse törzséből való lesz. Törzsökéből, gyökereiből származ egy vesszőszál, egy virágszál. Vagyis a Dávid házából. Ő az a csemete, az a vesszőszál, az a virágszál, akiről itt szó van. Héberül ez úgy hangzik, hogy necer. A csemete, a vesszőszál, necer. Némelyek úgy gondolják, hogy Máti evangéliuma erre a szóra utal, abban a proféciában, amit említ a második rész végén, amit a múltkor nem olvastunk fel, azt mondja, hogy názáretinek fog neveztetni. És a názáreti nagyon hasonlít ahhoz, hogy netszer. Mások a necser szót, a csemete szót kapcsolatban hozzák a nazír megnevezéssel a nazireusokról, Mózes 4. könyve 6. része rendelkezik. Máti evangéliumában nem gondolom, hogy meg kellene változtatni ott azt a szót, mert ott nek fog neveztetni, így mondták a proféták. Igaz, helyesen állapítják meg sokan, hogy ezt a proféták a Bibliában, nem olvassuk, hogy valahol megírták volna. Melyik prófétánál olvasunk olyasmit, hogy názáretinek fog neveztetni? Egyiknél se olvasunk ilyet. Igen, de Máté nem is mondja, hogy meg van írva. Azt mondja, hogy a próféták megmondták. Vagyis volt szájhagyomán útján terjedt e, prófétai üzenet, amely nincs megírva ugyan a Bibliában, de Máté idejében még emlékeztek rá, hogy valamelyik prófita megmondta. Mert nem csak annyit mondtak a próféták, ami le van írva a Bibliában. Úgyhogy az maradhat úgy. Itt viszont arról van inkább szó, hogy a származása ilyen kicsi, ilyen gyenge és zsenge, nem egy magas termetű. Sudár fához van hasonlítva, nagy ágakhoz, hanem gyöngéd ág, egy gaj, egy cserje, egy virágszál, egy veszőszál, ami könnyen letörhető, még az Isten népének ellenségei, azok sudár fákhoz, libánon fájhoz vannak hasonlítva. Például, Ézsajás tizedik részében, az előbbi részben azt olvassuk, Ime az Úra seregeknek ura levagdalja az ágakat rémítő hatalommal, és a magas termetőek kivágattatnak, és a magasságosak megaláztatnak, az erdő sűrű ágait levágja vassal és megdől a libánon egy hatalmas által. Még Krisztus ő olyan, mint egy vesszőszál. Az 53. részben is hasonlóképpen beszél Izsajás, mikor azt mondja, hogy felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, mint gyökér a szárazföldből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Mégis győzedelmes lesz. A Libánon erdői fölött és a hatalmas vák fölött is győzedelmes lesz. Hát ilyen volt az, a jesse háznépe ott Betlehemben, amint már említettem, egy jelentéktelen kicsiny városban, egy ilyen eldugott faluban, egy család, ahonnan a legkisebbiket választotta ki magának az Isten, Dávidot, hogy király legyen, szíve szerint való férfiú. És úgy nőtt fel, mint egy hajtás, mint egy veszőszál, mint egy világszál. Ez a királyi háznép. Ennek a gyökereiből egy világszál fog nevekedni, és ez lesz a mesiás. Na most a mesiásról, a kormányzása, az uralkodása van itt jellemezve. Két szóval, ha jellemezhetünk, az egyik az igazság, a másik a békesség. Igazságban, méltányosságban fog uralkodni. Figyeljük meg a harmadik verstől. Gyönyörködik az úrnak félelmében, és nem szemének látása szerint ítél, nem füleinek hallása szerint bíráskodik, igazságban ítéli a gyöngéket. Tökéletességben bíráskodik a föld szegényei fölött. Megveri a földet szájának vessejével, és ajkai leheletével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság részen és vesének övedzője a hűség. Az Úr Jézus növekedett értelemben, testének állapotjában már 12 évesen csodálkoztak rajta ott a templomban, a tudósok, az írástudók. De leginkább talán az uralmának, királyságának a békés jellege tűnik itt ki, és ezt szokták legtöbbször hangoztatni itt a hatodik verstől, amely már említve volt. Lakozik a farkas a báránnyal, a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlánkölyök és a kövérbarom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. Sokan ugye, úgy értik ezt, hogy egy jövőbeni királyságról, az Úr béke országlásáról van itt szó. Anélkül, hogy ezt mi most cáfolnánk, szeretnék rámutatni arra, hogy a Római Levél 12. részében, bocsánat, A 15. részében, Római Levél 15. részének 12. versében, Pálapostól idéz ebből az igerészből, és ez megadja nekünk az értelmezésnek a kulcsát. Viszont Ézsaiás így szól, Lészen a jessének gyökere, és aki fel kell, hogy uralkodjék a pogányokon, ő benne reménykednek a pogányok. Mikor ezt Pálapostól idéz itt a 15. részben, a korábbi versekben is, meg a környező versekben mind arról beszél, hogy Isten a pogányok közül is népet vett magának. Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit, a pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, amit meg van írva. Vallást teszek rólod a pogányok között, dicséretet éneklek, ha te nevednek. Ismét mondja, örüljetek pogányok az ő népével együtt, és ismét dicsérék az urat minden pogányok, és magasztalják őt mind a népek. És Ézsajás meg ezt mondja. Vagyis ez az ige szakasz beleillik azokba a proféciákba, amelyek arról szólnak, hogy Isten a pogányok közül népet vesz magának. És amikor a messiás uralma alá kerülnek, akkor ez a békesség fogja jellemezni az ő népét. Szükség van-e erre a békességre? Nagy szükség van. Körül nézhetünk és láthatjuk, hogy mennyi háború pusztít, és egymást ölik az emberek, tel van a világ gyűlölettel, félelemmel, rejtőznek, bújnak, és aztán menekülnek. És a menekülteket hol befogadják, hol nem. És hazat Visszamenni, nem csak hogy nem tudnak, már nincs is hova visszamenni. A házukat lerombolták, amilyek volt, azt elpusztították. Akárki belegondolhat, mi lenne, ha innen hazamenve nem találnánk a házunkat, a dolgainkat, mert lebombázták, tönkretették, elvitték, ellopták, meg semmisült. És akkor maradnánk semmi nélkül. És milyen az? Hát ilyen a világ, tele van ellenségeskedése, békétlenséggel, harccal, háborúval, nyomorúsággal. Nagyon sokan fáznak és éheznek és élnek, nincs békesség. És nincs békesség egy országon belül sem, etnikai csoportok között sem, sokat ártanak egymásnak, és azt tervezik, hogyan tehetnének rosszat, nem hogy a jogaikat biztosítsák. Nincs békesség. És a családban, hát ha otthon van. Hallottam valakiről, aki elmondta, hogy elment egy családhoz, és éppen a három gyerek hangja haladzott a szobából, sól sírtak, veszekedtek, kiabáltak. Hát mi a baj? Elvette a radíromat. Ó, szörnyűség. Ugye? Elvette a radíromat. És emiatt meg kellett ütni, az meg igyekezett visszaadni ugyanolyan mértékkel, hanem még nagyobb. Harmadik meg azt mondja, meglöktek pedig én milyen szépen akartam megírni a házi feladatomat. És most tessék megnézni, hogy néz ki. Mit fog mondani a tanító néni? Az nem fogja megérteni, hogy én nem vagyok hibás. Amikor hazajönnek a szülők, akik már úgyis fáradtak és frusztráltak, hát akik éppen annyi hiányzik, hogy lássák, hogy hogy áll a bál ott a szobában, intézkednek, és akkor nincs békesség. Honnan kezdődött? Elvette a radíromat. Honnan kezdődött? Apróságból. Ezt csak azért említem, mint ahogy már említve volt egyéb is, Apróságból van, amikor a szomszédok nem beszélnek többet egymással. Alig köszönnek. A munkatársak nincsenek jó viszonyban. A rokonok nincsenek békességben. Hát ezeknek is szól, hogy jön a mesiás, és a mesiás békességet teremt. A farkasnak nincs többi farkas természete. A medvének, az oroszlának, a mérges kígyónak, nincs többet olyan természete. Nem kíván ártani, nem kíván kárt tenni, békességben lakoznak együtt. Miért? Olyan jól tudják fegyelmezni magukat? Van, aki tud fegyelmezni, és tudja magát ö, korlátok között megőrizni, és illedelmesen viselkedik még ha sziszegy is a foga között. Nem azért, mert a külsőségekben változott meg. Valami ott belül a természetében változott meg. Mert Jeremiás előre megjövendőlte, hogy ilyen lesz az új szövetség, hogy törvényemet az ő szívükbe írom be. Nem a kőtávlákon lesz többet, meg kívülről, hogy tanítja egyik a másikat, hogy így meg úgy viselkedj. Hanem onnan belülről irányítja. És akkor többé nincs békétlenség. És... Együtt tudnak lakozni, bocsánatot tudnak kérni, és meg tudnak bocsátani, és helyreáll a kapcsolat és a viszony. Na így uralkodik a mesiás. Ma is zsidók és nem zsidók szívében, akik az ő népéhez tartoznak, ilyen lesz az ő uralma. Már tegnap is szó volt róla, hogy ő a békesség fejedelme. mert az angyalok azt hirdették, hogy dicsőség a magaságos mennyben az Istennek, a földön békesség az emberekhez jó akarat. Aztán reánk bízta a békéltetés igét, amely abból áll, hogy béküljetek meg az Istennel. Béküljetek meg az Istennel. Más helyen az Úr Jézus azt mondja az ő tanítványának, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ő nem csak átnevelni akar minket, hanem újjászülni, új életet adni, hogy mi is a békesség munkálói, teremtői legyünk, ahogy már említve volt. Imádkozzunk ilyen országlásért, a mi szívünkben, a családunkban, a gyülekezetünkben, a társadalunkban. Hogy az Úr uralma ki teljesedjen is, megvalósuljon. Amen. Hajtsuk meg térdünket, és ezért fogunk imádkozni, akiket a Szent élek erre indít. Félemben hála van azért, hogy, Kisztus, hogy azért jöttél, hogy igazságot végeséget tudnánk a ő, kegyelmet is minden őt ember számára. Uram szeretném, hogyha a te a te szeretetet, és a te Krisztusi jellemet, hagyj jellemezni minden nap az ő életemet, segíts meg a te kegyelmed által. Amen. Amen. Amen. Számban vehetjük az sok áldást, amit a számunkra átadunk azokért az áldásokért, amelyeknek már élvezői lehetünk. Köszönjük azokat is, amelyeket elkészítettél még, hogy birtokban vegyünk. Szeretnénk készek lenni, urunk, kivetni mindazt az életünkből, ami még gátanak érdekében, hogy te teljességed ott lehessen az életünkben, és mindaz, amit hoztál, a miénk lehessen. És köszönjük azokat az áldásokat is, amelyeket a jövőre nézve ígértél nekünk, szeretnénk ezekben hittel bízni, és úgy élni hogy valóban, az, és a még lesenek. Nem Azért imádkozom hozzád, Uram, hogy a te földve évetelednek, széli a életünkben, életemben is, hogy legyen békesség, és szeretet uralkodjon szívünkben, egyéni családi és közösségi életünkben is, mind inkább mind látható legyen. A, a te férvetelednek, a, a célja, amit hoztál a Földre. Amen. Amen. Amen. Amen. Állaléket, vékességfejedelme, drága Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél erre a szüldai vékességet hozzá mindazoknak életében, akik vágyák azt. Köszönöm fiadnak az Úr Jézus Krisztusnak áldozatát, aki vállalta bűneimnek bocsánatát. Köszönöm, hogy azáltal Bűneimet megbocsátottad és gyermeked lehetek szeretném Uram, továbbra is hitáltal. Reázd ízni az életemet, hogy munkálhassz naponként az életemet a te szerint, hogy elkészíthetsz arra a napra, amikor eljössz, életem. Amen. Amen. Amen. Vékezséget magának, a békességet hogy nem csak a világban, hanem az én szívemben is. Kérlek, mert végzséget a a a -e. Amen. Amen. És Arra kérlek tégedet, hogy az hogy ez a békesség és ez a szeretet legyen, hogy az én életemben is, és az, hogy mindig terjed tekintsek, és ad tudjak alázatos lenni, és ad nekem hogy a te bölcsességedet, hogy tudja, hogy mi két járunk a földi, akiked is legyen életem, te előtted. Amen. Amen. Amen. Drága Úr Jézus, ad meg mindnyájunknak a szívében, a szeretetet. Mert ha szeretet nincs, akkor békességünk, de áldjuk és imádjuk azért, hogy mindjárt jön, ez A 198-as éneket énekelünk. Én hallottam, hogy egykor földre szállott a megváltó, föláldozta az életét, én értem bűnösért. Mm-hmm. Köszönjük, drága, megváltunk, hogy földre jöttél, hogy ami igazságos uralkodunk légy a szívünkben, az életünkben, békességet és igazságot hozza a mi szívünkbe is. Adorunk, hogy ez a békesség áradjon köztünk és áradjon bennünk, belőlünk, az emberek felé, és legyen nyilvánvaló itt közöttünk a Te házadban is, otthonunkban, személyes életünkben, hogy a Te békességes uralmad alatt élünk, és ennek hírnökei lettünk mi is az emberek között. Amen. Az Úr Jézus a